Kijentkeztünk kezdtünk és elindultunk egy hosszú utazásra. Sajnos nem tudtunk jegyet venni már az egyszerű járatra, úgyhogy trükke sem fogunk odajutni. De tuti nagyon jó lesz. Zanjajjé-be megyünk, amit sokan csak úgy ismernek, mint az Avatar-hegyek parkja. de Ott van a Tianman-hegy is. Azt is meg fogjuk nézni. És nagyon jó lesz. Most már biztos, hogy menjünk Zanjajjébe. Pedig nagyon úgy nézett ki, hogy lehet, hogy le kell mondanunk ezt az utazást. Pedig igazából azért jöttünk Kínába, hogy ide eljussunk. Tegnap történt egy kis fiaskó. kiderült, hogy egy hétre előre elfogyott az összes vonatjegy, ami ide megy, és uh, 17 órás utazásra állójegyet lehetett volna venni, pedig úgy voltunk vele, hogy ezt inkább nem. Aztán óriási mázunk volt, mert egy átszállással sikerült találnunk egy olyan uh, jegyet, amivel végül is vállalható időn belül odaérünk, nem túl drágán, nem lesz kényelmes, de sokkal jobb, mint 17 órát végigállni. Kipakolni mérés. Én és át fogunk szállni, egy másik vasúdalon is kell mennünk. Remélem, hogy onnan indul a vonat, nem egyértelmű. Itt a bejárat, meg kellene keresnünk, hogy honnan is indul a vonat, mert a bejárat az oké, okay, de. Valójában itt nincs olyan jól kitáblázva, hogy most merre kéne mennünk a arra. Összebarátkoztunk a szemben ülő arcokkal, megbeszéltük, hogy hova megyünk, és ennyi. És nem, nem értelek magyarul, ezt is tudjuk most már. Helló, mindenki, az Angel J-ből. Hajnal fél négy van, szerintem eltiköltünk. Uh, és ez még nem a végálom, és, mert uh, keresnünk kell egy jó vagy egy tapcét, amivel eljutunk az itt innen nem megfelelő kis faluba, ahol a családunk van. Nem aludtunk túl sokan. Megérkeztünk. Ugye, <tos> ugye, ugye, ugye, ugye, A ugye, ugye, ugye, ugye, ugye, de ami fontosabb, hogy még két órát kell várnunk, mire elfoglalhatjuk a szobát, és végre aludhatunk egyet. Viszont! Hm. Még mindig várunk, és én már tökre felkeltem, pedig egy napja nem aludtam. Andi meg eléggé álmos feje van. Hatalmas sok lapokat láttunk, nem tudom, hogy mikor tűnt el. Ilyen a voltak szerintem. Éppen építkeznek, szóval ez egy eléggé fejlődő térség és Ért, resztentően és... kaka minden. Hát úgy tudom kifejezni, mert voltunk baktni a helyet a volt, és voltak, voltak ilyen megjönnek amire én azt mondtam már mondva, hogy ez tök oké. De amit itt láttam éjjel a taxiban, miközben miközben rájtskodott a, a taxi. Hát, hát eh. volt egy rész, ami inkább volt földút, mint beton. Igen, és akkor így mindenhol törmelékek, kirakott gép, konyhagyészek törkezbe, tehát minden, mintha egy ilyen semmit lerakó lesz vala, de ennél sokkal duvább volt amúgy. Hát akkor így jöjjön, reméztem hogy ha jöjjön, még jön a térkét fogjuk biztosul fölé megjel, a kis és neve valami sárvkereskedőhöz visz minket. Igen, mert amúgy nem is taxissal jöttünk, hanem egy ilyen hiénával, hiénával. Aha, hogy ö, nem hivatalos taxi volt ez. Nem? Nem. Ezt Tibi nem mondta, akkor nem volna olyan nyugod. Igen, mert nem volt választási lehetőségünk, mert ahogy kijöttünk hajnal négykor a vasútállomásról, hát már csak hiének voltak ott. De... De meg hát igazából úgy voltunk bele, hogy meg mindegy, csak valahol legyünk visszintesen. Arra is vármi kellett. Egyébként tökre megér ide jönni, még ilyen rágyós takciút után is nagyon szép, festői, jó, most így nem. Viszont a vonatút is nagyon... Káros de nagyon uh, nagy élmény, tehát tényleg igaz a mondás, hogy eddig nem is maradt kéne az idegi aktát. Amíg a uh, háttér szét. szét. Amíg a háttér uh, ott nem műtse egy vonaton, hát tényleg nagyon-nagyon sokik voltak, uh, megkínáltak minket uh, meg uh, megpróbáltak magyarul olvasni, többé kevésbé ment nekik. Meg kiröhögtek minket, hogy nem tudjuk kimondani, hogy Zsangy J. Igen, tehát rögtön kijavítottak minket, azt hiszem, ugyanúgy rosszul Meg hát az alvási sokások egy lehet meg... Tehát mind, minden volt, amit el tudtak kezdődni, nagyon volt. Légy, mi a, a gyöngyét a a, a a kisfiával, tényleg az alvárás, sőtös fogjuk próbálták, kipróbálták. Nagyon is. Most már nagyon ényesek vagyunk, hogy valamit muszáj keresni. Van itt terményleg egy pici kis falu, és talán lehet ott enni, ha nem, akkor kell a teleponyáról valamit. É, igen. Na már nagyon nem úgy, ha a... Égségtől. 好 oh.